Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо новий епізод по розробці гри на зразок Dangerous Day Talks and Troubles. І поки ви ще не почали дивитися це відео, не забудьте натиснути вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Також хочу зазначити, що код, який я буду розглядати на відео, буде доступний на GitHub по посиланню під відео. Також буде на моєму блозі стаття, в якій детально описано, що і чому ми робимо отже поїхали в минулому епізоді ми створили новий проект в якому ми на основі попереднього проекту розбили код на окремі функції і процедури на окремі підпрограми і виділили окремо логічні фрагменти також розглянули ігровий цикл сьогодні ми підемо ще далі і зробимо заготовку вже для нашого майбутнього фреймворку оскільки фреймворк варто було б якось назвати Пропоную назвати його GameOver 2D Engine. Відповідно, будемо вказувати префікси для всіх класів та констант і глобальних змін, які будуть використовуватися нашим фреймворком. Префікс DO. У мене є зараз відкритий в Лазарусі проєкт з попереднього уроку. Для того, щоб не писати все з нуля, я просто засобами Лазарусу скопіюю цей проєкт в нову папку. Вибираємо проєкт, зберегти проєкт як. І створюємо теку Demo03. Також назву проекту, кажемо теж Demo03. Зберігаємо. Оскільки в нас буде фреймворк, який ми плануємо використовувати і, можливо, для інших ігр, для розробки, то варто його виділяти в окремі файли. Тобто ми будемо створювати додаткові модулі, які будемо використовувати вже в самому цьому проєкті демо. Отже, створюємо новий модуль. Беремо файл, новий модуль і назвемо його UGO engine зберігаємо поки що разом з проєктом. Оскільки ми ще розробляємо кістяк і з кожним епізодом він нас буде доповнюватися і змінюватися, то в кожному епізоді до кожних серців, до кожного проєкту буде власна версія цього модуля. Перше, що ми змінюємо, це додавляємо використання модулів. Відповідно, опишемо наш тип. Це буде GoEngine Це в нас буде клас І доведемо, що наш клас повинен вміти робити Те, що в нас зараз є в серцях До речі, нам модуля SDL2 тут вже не буде потрібно В нас є вікно В нас є візуалізатор В нас є події І в нас є ознака виконання циклу Винесемо все це в наш модуль Оскільки... Я не зустрічав таких ігор, які використовували б більше одного вікна. Я думаю, нам варто буде винести вікно, як Singleton, але який буде недоступний зовні цього модулю. Тобто він буде доступний лише всередині самого класу який описаний в цьому модулі. Можливо, це не зовсім зрозуміло зараз, але згодом, я думаю, буде більш зрозуміло, коли ми почнемо писати додаткові модулі, які будуть містити додаткові класи. Отже, описуємо тут розділ var і переносимо сюди наші змінні вікно, візуалізатор, події. Я просто звідси їх виріжу, а сюди вставлю. Напряму використовувати ми ці зміни не будемо, ми будемо використовувати їх лише в методах класа, тому, відповідно, вони будуть приховані ззовні. Сама ознака Isran, я думаю, варто її додати як властивість в самому класі. Отже, описуємо. Але ця властивість буде доступна ззовні тільки для читання. Робимо таку заготовку, нажимаємо Ctrl-Shift-C і Lazarus сам доповнює наш клас. Так, звідси теж можна буде це забрати, коментар в принципі. Можна буде сюди додати, щоб потім легше було розібратися в коді, коли він буде більш складний. Далі в нас була функція «Initialize». В даному випадку в нас не буде функції, у нас буде конструктор. Конструктор у нас буде доступний в розділі «Public». Параметри можемо перенести ті, що й тут. Результат у нас не буде повертатися, результат буде всередині самого класу зберігатися. Теж нажимаємо Ctrl-Shift-C і Lazarus автоматично доповнює наш код. Я просто перенесу сюди рядки відповідні. Я поки що скопіюю, а в процесі будемо їх коригувати. Також можемо написати «Наслідуваний конструктор». Я вже згадував, що в нас буде середині класа результат використовуватися. Відповідно, це буде властивість, властивість нас-error. Візьмемо її теж логічного значення. Вона теж буде лише для читання доступна. Напишемо теж коментар. Це буде ознака збою в роботі класу. Повернемося до нашого конструктора і дивимося. Так, спочатку ми цю властивість встановимо в false. Це означає, що від початку в нас немає ніяких помилок. Далі, якщо в нас прийшла успішна ініціалізація, ми створюємо вікно, передаємо сюди caption. Позиція нас не цікавить, ширина, висота і вікно в нас буде видиме. Далі, якщо вікно в нас створено, тобто вказівник на нього не буде ніл, то тоді в нас буде створюватися візуалізатор. Також можемо внести сюди ще одну властивість. Теж буде помилка, тільки це буде текстовий опис. Як її краще назвати? Error info назвемо це буде типу string. Теж буде властивість лише для читання. Це в нас буде текстовий опис помилки. При ініціалізації ми тут вкажемо просто пустий рядок, оскільки в нас немає ніякої помилки. І тут ми замість цього напишемо error info присвоїмо SDL_Get Error і саме поле Error присвоїмо True. Тобто в нас буде ознака помилки і в ErrorInfo буде опис помилки, який надає SDL. Так, тут ми виділяємо пам'ять для SDLEvent Event і ознака циклу. У нас це буде поле класа, відповідно це буде присвоюватися значення від потрібному полю класа. Конструктор ми, здається, більш-менш розібрали. Є конструктор, повинен бути і деструктор. Оскільки в нас створюються якісь об'єкти, виділяються під щось пам'ять, то нам при знищенні класу треба цю пам'ять звільняти. Пишемо «Деструктор». Перед тим, як буде викликатися у наслідуваний деструктор-дестрой, ми будемо звільняти пам'ять і, в принципі, все це, що в нас виконувалося. Так, цю функцію нам вже не потрібно буде. Я її звідси забираю повністю. Все, що в нас в процедурі Cleanup. Я теж цей код звідси просто скопіюю, щоб його не набирати по-новому, оскільки в нас фактично всі ці самі дії будуть виконуватися. Трошки культурніше зроблю вигляд коду, щоб було зрозуміліше. Так, деструктор у нас досить простий і, я думаю, тут все і так зрозуміло. Все, на що ми виділили пам'ять, буде пам'ять звільняти. Тобто процедуру Cleanup звідси теж ми забираємо. Нам вже її не потрібно буде. Також в нас є процедура DoEggents де ми будемо опрацьовувати різні події поки що ми цей фрагмент коду скопіюємо і відповідно таку ж саму процедуру ми опишемо в нашому класі теж сюди вставляємо код, який ми скопіювали попередньо свідси теж її забираємо процедура GameLogic у нас пуста Відповідно, тут ми теж її поки що зробимо пустою, а в майбутньому ми будемо в ній писати якийсь код, який буде виконувати нам певну ігрову логіку. Що у нас ще тут лишилося? Лишилася процедура DRAW. Ми теж цей код скопіюємо. І теж опишемо як метод нашого класу. Просто вставляємо сюди цей код. Так, здається, клас у нас основи вже описано. Тепер повернемося до самого проекту. Оскільки цих всіх процедур у нас вже немає, нам потрібно відповідно створити зміну нашого класа. Модуль у нас автоматично підключився при створенні. Отже, описуємо. Тест Engine назвемо, наприклад, зміну. І вона буде типу GoEngine. Код, який в нас буде далі, спочатку створюємо зміну нашого типу. Відповідно, параметри в нас лишаються ті ж самі, що були тут. Можемо перевірити на помилку. Якщо в нас відбулася якась помилка, ми це побачимо і виведемо відповідне повідомлення. Інакше в нас просто запуститься цикл. Оскільки ми описали ISRUN це як поле нашого класа, зробимо відповідні зміни в коді. І після закінчення циклу в нас вже не буде викликатися clean-up, а ми просто будемо знищувати наш клас. Для цього ми використовуємо процедуру FreePascalia F&Nil. Пробуємо запустити і дивимося, що в нас буде не так. А, тут нам потрібно виправити на demo 0.3 відповідно до назви проекту. Пробуємо запустити. Створюємо потрібні папки автоматично. Тут в нас встановлюється значення поля класу. Відповідно, ми маємо звернутися до поля. Пробуємо ще раз. Не знаходить friend.nil. Нам необхідно ще додати стандартний модуль сісутілс. Пробуємо ще раз. І Як бачимо, в нас все ще в результаті є те ж саме вікно, яке можна просто закрити на хрестик і, в принципі, Кінцевий результат у нас абсолютно нічого не змінився. Проте на рівні кода у нас все досить значно помінялося. Ми перейшли на класи, на об'єктно-орієнтоване програмування. Виділили клас, який нас відповідає за всю роботу. І ми, в принципі, відділили фреймворк від проекту, можна так сказати. Заготовку для нашого фреймворка відділили від проекту. Що ми можемо наразі ще тут вдосконалити? Ми можемо додати можливість зберігання параметрів, можемо, в залежності від того, що ми хочемо, в самому модулі SDL, ми можемо подивитися, які пропонуються можливості. У нас є всі включаємі файли, візьмемо, поки що ми працюємо лише з відео, це ми можемо додаткові можливості роботи з вікном, тобто можемо, включати повноекранний режим. Можемо змінювати заголовок вікна. Про це все ми будемо говорити і реалізовувати в наступному епізоді. На сьогодні, я думаю, цього всього буде достатньо. Ми досить сильно переробили код. Якщо ви все ще не встигли поставити вподобайку і підписатися на канал, то вам слід це зараз саме зробити. І посилання на код на GitHub. Буде під відео, так само як і посилання на статтю, в якій це все описується, теж буде під цим відео. Дякую за увагу, до зустрічі в наступному відео.